Rusiya vətəndaşı olan Səfərov Yunus Rafiq oğlu ötən il Gəncə şəhərində mühafizə polisinin əməkdaşını dəmirlə döyərək, xidməti silahını əlindən alıb və hadisə yerindən qaçıb. Həmin vaxtda axtarışa verilib. Bir müddət əvvəl icra başçısıyla ilə hadisəni törədən şəxs arasında mübahisə olub və Yunis Səfərov Elmar Vəliyevə onu güllənəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. İddiaya görə hadisə günü Elmar Vəliyev Gəncədə Mərkəzi Universum mağazalanan ərazidə taksi sürücülərini təhqir etdiyinə görə Yunus Səfərov üstündə olan tapancayla ilk öncə cangüdəni Qasım Aşbazovu, daha sonra isə icra başçısını gülləliyib. Məlumata görə, cinayəti törətmiş 1983-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş Yunus Səfərov dərhal həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən tutulub tək silah edilib. Fakt üzrə prokurorluqda cinayət məcəlləsinin 29, 120.2.3-cü, 120.2.7-cü zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerini yetirməsi ilə əlaqədar qəstən adam öldürməyə cəhd və 228-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Prokurorluğun Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətinin təcrübəli yat qrupu yaradılıb. Bu maddələr öz təsdiqini tapsa, Yunus Səfərov 15 il müddətə azadlıqdan məhrum edilə bilər.